ہیلو واٹس اپ گارز آج کی ویڈیو بہترسٹ ہونے والی ہے کیونکہ پتا ہے نہیں تو اس ویڈیو میں भी کر لو ساتھ ہی چلو کرتے को بنا کسی دیر کے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ٹریننگ لوبی پہ جانا ہے یہاں پر میرے پاس دو ایم پی فورٹی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے جمپ کا طریقہ سیکھنا ہے ہم آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے मारना है ہے اور پھر دوسری طرف اسکرین کو روٹینٹ کرنا ہے جمپ مارنا ہے جیسا میں کرتا ہوں ویسے آپ لوگوں نے है ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ لوگوں نے جمپ کا پریکٹس کرنا ہے پہلے اس کے بعد آپ لوگوں نے جمپ کر کے مارنا ہے اس طرح میں جمپ کرتا ہوں اور اینیمی کو مارتا ہوں اسی طرح آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے پریکٹس کے بنا ہر چیز ادوری رہتا ہے تو اس لیے بار بار آپ لوگ نے پریکٹس کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی کو بھی نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے تو آج کی ویڈیو بتیس میں سی تھی تب تک کے لیے خدا حافظ ٹیک کیئر بائے بائے